Двоє дітей запоріжанки Юлії відвідують дитячий садок Волошка у Комунальському районі. 18 травня на батьківських зборах молодшої групи ухвалили здати на ремонт по тисячу гривень з родини. Жінка відмовилася, чим викликала невдоволення інших батьків та адміністрації закладу. Про це журналістам Суспільного розповіла керівниця громадської організації «Хочу вчитись» Катерина Звєрєва, Дитя, ваш, до якої там, Юлія там, звернулася по допомогу. До нас звернулося мама, вихованця садочка номер 90 зі скаргою на те, що з неї вимагають гроші і дискримінують її дитину. Вона розповіла, що була на батьківських зборах, де батьки вирішили робити ремонт, вкрасити, фарбувати, вклеїти шпалери та робити натяжний потолок. А вона відмовилася, і тоді вчинився скандал, в ході якого їй запропонували клеїти обої. Якщо вона не може здати гроші, то нехай відпрацьовує. Телефоном Юлія розповіла журналістам Суспільного ситуація зі збором коштів триває близько двох років. Я хочу, щоб усе було справедливо, щоб усе купували в дитсадках, щоб моя дитина була в безпеці, щоб мене, врешті-решт, так не принижували і не вимагали з мене фінансувати садки. Мене влаштовується садок, там непогана освіта. У них непогані заняття. Я ж кажу, дві виховательки насилають те, як вони займаються з дітьми, і мене це влаштовує. І мене, в принципі, влаштовував би цей садок, якби на мене не нападали і з мене нічого не вимагали. Я сподіваюся, що все ж таки від мене відчепляться. Прийде комісія, розбереться з цим і в більше чіплятися не будуть. Я буду спокійно водити дітей, і проблем не буде». Вихователька групи дитсадка, яку відвідує син Юлії, від спілкування з журналістами Суспільного відмовилася. З'ясувати ситуацію в адміністрації закладу не вдалося. 31 травня та 1 червня співробітники повідомили, що керівництва на місці немає. Ситуацію з поборами у Воложці прокоментували двоє батьків. «Чесно кажучи, я не вірю. Чесно, я не вірю. Я працювала тут, діти ось відвідують двоє. Я не знаю, з чого це почалося. Те, що говорять, моя думка, я не вірю. Це ну, неправильно, неправильно, звичайно. Ну, неправильно. Неправильно, звичайно. Ми вже дитину п'ятий рік водимо. Жодного разу не вимагали нічого. Приносимо там рушнички для своєї гігієни, антисептики, якщо потрібні дитині. Виділяються гроші на ці садки. Тобто це ж бюджетна організація. Держбюджетом передбачені кошти на утримання дошкільного закладу, і батьки не зобов'язані здавати їх додатково, каже юрист Сергій Панцаков. Але якщо створити фонд, то кошти туди здають за можливості, а не примусово. Якщо ж після відмови когось батьків сплачувати такі кошти, починається цькування, булінг. Дитини, ну це зовсім неприпустимо, і ті, хто винні у цій ситуації, вони можуть понести адміністративне покарання. Безпосередньо, також, якщо не буде відповідних заходів реагування з боку педагогічного колективу, ну відповідну відповідальність можуть також понести відповідні вже посадові особи начального закладу. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.